ولك على سلام يا الاصيله بنت عالينا القصور في الكرم انتي مثل بينانا الكرم إنتي مثل بينانا هو العروسه نوف منبع كل نور اقبلت مثل القمر ليله نوف يا لها دروع لك وزور الرجاجيل النشامة والعبار مرحبا يا مرحبا هلو فخور مرحبا وعداد ما تنطر غمام بم عبد الله هلا رش العطور الضحايا لك ولك على سلام يا الاصيلة بنت عالينا القصور في الكرم انتي مثل بناننا في الكرم انت مثل بناننا انا كل نور اقبلت مثل القمر للتمام نوف يا شيخ اخوانك دروع لك وسور الرجاجي النشامه والعظام أهل وقفات ولا يرضوني جور يفزعوا بالفعل ما هو بالكلام يفزعوا بالفعل ما هو بالكلام وبخواتك حسن ما هو بغير حور في الأدب والذوقي نالت